وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجايا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أين نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نبوى إذ يقول الظالمون إن تستمعون إلا عجلا مستوعا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا قالوا أئلا كنا عظاما وارفاتا أئنا لملعوتون خيطا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خيطا من يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فقركم أول مرة فسيرضبون إليك مؤسا ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بِحَمْدِهِ وَمَا كَانَ لَهُ وَقُلْ عِبَادِي يقول الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعضا نبينا لا لَنْ يَكُونَ تَشَرّبٌ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلَا فَلَنْ يَكُونَ تَشَرّبٌ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلَا أَلَا إِلَيْكَ يدعون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 عظاً شديدا كان مالك في <تصفيق> الكتار مستورا الله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا بها الأولون وآتينا ثَمُودَ الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تَخْوِيفًا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط منا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 فسدلوا إلا إذ لي فقال أسجد لمن خلقت قينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخفرت إلى يوم القيامة لأحسنت من ذو ذييته إلا قليلا قال اذهب فمن تَبِعَكَ منهم فإن هنم جزائكم جزاء موفورا واستبذل من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم بِخَيْلِكَ ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا هو إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا